أخونا يقول صلاة الضحى هل يجوز أن أؤخرها حتى العاشرة صباحا مثلا كل الضحى محل صلاة من حين ارتفاع الشمس إلى رمح إلى أقرب الزوال كلهم محل صلاة وأفضلها عند شدة الضحى الساعة العاشرة هذه الأيام أو العاشرة والنصف أو الحادي عشر كلها محل صلاة صلاة الضحى يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة الأوابين حين ترمض في صلاه يعني حين يشتد الحر على أولاد الإبل فالحاصل أن صلاة الضحى وقتها واسع من ارتفاع الشمس إلى الربح إلى وقوف الشمس قبل اللهم منه ربع ساعة أو ساعة كل هذا محل صلاة الضحى وإذا كان في وقت شدة الضحى وارتفاع الضحى يكون أفضل نعم جزاكم الله خيرا